وینس پرسن وانٹ پوزیٹلی ایک انسان جب پہلی دفعہ زندگی میں کوئی اچھی بات کہنا چاہتا ہے نا اپنے آپ الفاظ ہیں change, myself, wrong, right, absolute, تو بہت بڑی بات ہے دا فرسٹ مومنٹ رائٹ ناؤ ایک ہیبٹ ایک لائف اسٹائل ایک بہیویئر میں ایک انچ چینج لانے کے لیے فمنٹ وین یو اسٹارٹ رانگ یہ بھی نیگیٹوٹی مطلب یہ بھی بہت بڑی بات ہے چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ انسان اگر کوئی پازیٹو بات کرنا چاہے گا نا اپنے آپ سے لوگوں سے نہیں اللہ سے نفس اللہ مارا تم بس تیرا نفس جو ہے نا اگر یہ نہ ہوتا تو آپ وہ پزل کو کھول کے یہاں کیسے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اگر آپ کی لائف خراب نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا نظام چلے گا کیسے اور میں تو آپ کو آج قرآن سے اس لیے تاکہ مسل انسان ہم جب اسے تکلیف دیتے ہیں نا تب اس کا اسپرچلزم زیادہ بڑھتا ہے تو جب تکلیف دیتے ہیں تو اس کا دماغ چلتا ہے نا سسٹم ہلا نہیں تو ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو تھنک سم تھنگ رانگلمس آر فائن پر Learn to embrace them. Learn to take them into account. But don't invite them to. And in the truth, the problem is when they don't have a problem. They don't have a problem. They don't have a problem. This is the problem. But when someone is a man, that's what God is saying. That was the mercy God has given you. That you started thinking, no, you would have been in that box as a slave, following the trails, of other people never knowing what the best you can do out of sale. you never know idhar kon kya baitha ho but i am talking to that disturbed heart right now jiske sath koi cheez sath nahi deri is time par english nahi hai, accent nahi hai, sell ke brands nahi hai georgio armani nahi hai paul clarene nahi hai, dutti nahi. you have nothing with you right now no corollas no no vigos no no no mercs and stuff like that cool you are the perfect substance to be the daddy of this entire entire place you are the one man Because you know the pain what other persons do or do roosters ki kukad ki jang ke ande na it is the one who has done his physical spiritual emotional moral ethical social jitna usne zyada workout or exercise ki hoti hai if physically two resources of two two fighters are same to it's the heart that fights in the end be honest to yourself جھوٹ مک بولنا اپنے آپ سے never ever lie to yourself and I tell you if you do this if you, if you stop lying to yourself right now I tell you man you're the one آپ کو خود جو نا نے کہا the cosmology of this universe will speak to you you will find things working your way you will find but پہلے سچ بولیں and it's okay to say you can't do it and it's okay to tell yourself I can't do this one میں خود چل جاؤں گا میں خود کچھ کر لوں گا بغیر استاد کے بغیر اس کے یہ ساری اندر کی سائیکوپیتھی ہے جو ایک پروسیجر سے پروسیس سے گزرنے نہیں دیتی آپ کو نہ کالج میں سیریس ہونے دیتی ہے گھر میں سیریس ہونے دیتی ہے نہ ایکسٹرا ٹائم میں سیریس نہیں دے گا دیتا پروسیجر میں رہ کے بھی ڈریم نہیں کرنے دیتا سو اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان دس ولڈ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے وہ کام نہ کریں جو تھوپا گیا آپ کے اوپر order محبت اتنا پاورفل ریسورس اللہ نے دیا انسان کو مطلب اس کو اس طرح سے اندیس استعمال کر سکتا ہے بالکل فارغ کہیں اور محبت ہے ہماری کہیں اور عشق ہمارے کہیں اور لگے ہیں مطلب no, no, not a focus, some. یہ ریسورسز ہم نے خراب کیے ہیں ٹرسٹ توکل خوشی غم ہارڈ کور ایموشنل سائنسز ود ان یو ان پرسپشنل مائنڈ سیٹ نو ورکنگ نو سیلف مینجمنٹ سر نو سیلف مینجمنٹ کورسز سو یو وانٹ ٹو بی سم تھنگ ان دس ولڈ ٹو اچیو یو ڈریمس نو یور سیلف جانے آپ ہیں کیا اور کس جگہ پر کیا چیز فائر بیک کرتی ہے کچھ لوگوں کو اٹینشن نہیں ملتی دماغ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے سامنے دوسرے کا خدائی فیصلے کی وجہ سے کچھ لگ جاتا ہے وہ رات نیند نہیں آتی جلے سی کچھ لوگوں کے ساتھ ہلکا سا برا ہو جاتا ہے عربی میں ایسے کہتے ہیں سغر الحما وہ فوراً ہی نیچے کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ویسے ہی بہت چوڑے ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطلب اوور پوٹینشلی مائنڈ سیٹ خراب کچھ ہے نہیں بٹ ایز کلیمنگ تھنگس آپ سو اف یو ویل ناٹ نو دی سائیکوپیتھی یو ول ناٹ بی ایبلائف بیکاز یور یور ہارٹ ووڈ گیو اپسرسائز اینڈ اٹ از اللہ وحی القلب عربی زبان میں روفے تمبی لگا کے اللہ نے رسول و نے کہا تھا اللہ القلب یہ دل ہے ٹاک ٹو یور بات کریں اپنے آپ سے کیونکہ آگے نہ بول لڑائی ہے بہت مسئلہ مسائل اٹس اے ڈارک ورلڈ اینڈ اٹس اوکے گڈ ٹو بی ڈارٹ It's perfectly fine. The world is dark. Negative people, pessimistic, sadistic, always telling you, <laughs> you're gonna do it, man. You can't do it. You can't pull it off. You can't do it. It's very okay for people telling you. Two things will give you. One is your fault. You're related to your vision. related to life. You're related to past. You're related to Allah. You're related to resources. You're related to your future. ڈاؤٹرس کنفیوز کروں نہیں کروں ہوگا نہیں ہوگا وہ ٹھیک چلے گا نہیں چلے گا ریسورس آنسر بیک کریں گے نہیں شکی ڈاؤٹرس دس از دا فرسٹ بگیسٹ ڈیزیز آف یور ہارٹ ویٹ یو نیڈ ٹو ڈیل وتھ ایون اف یو اسٹارٹ ڈریمنگ سمیسٹر ایٹ semester desire ڈیزائر is the killer of patience and سبر ایک آدمی کی خواہش ہی تو اس کو گول تک اسے پہنچ نہیں دیتی کہ آج میں بیڈ نہیں چھوڑ سکتا کمبل نہیں چھوڑ سکتا سویٹر نہیں چھوڑ سکتا برانڈ نہیں چھوڑ سکتا گرل فرینڈ نہیں چھوڑ سکتا دوست نہیں چھوڑ سکتا پیسہ نہیں چھوڑ سکتا یہ سب تو کلرس انسان کے خواب کے تو یہاں پہ تو ہمارا لڑکا ہمارا بچہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر کاپی پیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے مطلب ہی از المردی نے اپنا یونیفارم نہیں بدل سکتا, نہیں بدل سکتا اپنے بال نہیں کٹوا سکتا ایک اچھا کلون نہیں یوز کر سکتا ہی کانٹ ویئر کلر مینجمنٹ نہیں آتی اس کو کہ کہاں پہ ڈارک پہننا ہے کہاں پہ لائٹ پہننا ہے کہاں پہ برائٹ پہننا ہے کہاں پہ میٹ یوز کرنا ہے He doesn't want to change. And he is like that. That when you are making a lot of big things in your life, you are exhausted from one resource. One thing. हो and if you want to live a life, an excellent beautiful life, don't calculate your success with the physicality around you. Calculate the success with your loyalty and sincerity with your vision. How much you have done. That's it. By the end of the day, it's not what you get is important, it's how you performed. how you let yourself through that thing and that's what is happiness that is the satisfaction it's not going to happen with you laying on the beds and you not reading you need consistency you need to be honest first you need to dream first and then follow the procedures hum ek aam aadmi ko aam sasha کچھ بھی نہیں ہوتا نہ لوگ اسے پوچھتے ہیں نہ اس کی فیلنگس کی کوئی قدر کرتا ہے نہ اس کے غموں کی کوئی قدر کرتا ہے نہ اس کے کمپلیکسز کی کوئی قدر کرتا ہے نہ اس کے خوابوں کی کوئی قدر کرتا ہے نہ اس کے ہائیز اینڈ لوز کی کوئی قدر کرتا ہے مگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو وجال من ہما ہم ایک عام آدمی کو امام بنا دیتے ہیں یحدون بھی امرینا کام وہ کرتا ہے ہمارے حکموں سے دو چیزیں جب وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے کو لما یقین صبر علمت رادا قوتال